<تزوج> ولا ماني دونا يا هلا بالليله <تزوج> فانا وله ما كان غالي مرحبا بهتان يا طفل ينور كونا. اول الفرحه واول بسمتي وعيالي والله ان الروح بدوه ولا ماني دونا يا هلا بالليله فانا وله ما كان غالي مرحبا بهتان يا طفل ينور <تصفيق> يا اجمل انتظاري والفرح <تصفيق> ومالي <تصفيق> والله ان كل سنين اللي مضت يفدو <تصفيق> وتهزناها استاذي الكريم اللي رجال للفخر يطرونه والدي اللي ماخذن من جميع خصالي كل فرحه من غلا والحشا مصيونة باللي لفانا فانا احسن مقاس غالي مرحبا بها التانيه طقس ينور اول الفرحه واول بسمتي وعيالي ركب الفرح ضمتك يا الغالي في ملامح بسمتك وبريحتك مفتونة هذا والدي والسند له عظيم الفالي جيت يا الغالي فرح لبك المزيونة هدية من هدايا الوالي، والله إن الروح لله بشكر ممنونة، دعوة في وقت إجابة واستجاب سهالي كانت بكل الوفاة أنا من المقرونة، يا هلا باللي لفانا لمقامٍ الغالي مرحبا بها يا طفل ينور أول الفرحة ولا ماني ربي يحفظ ما عطاني وفيه كل مالي هذا هتن الغلا وبسميه النونه والدة شيخ الشيوخ اول وتالي فرحة علي صداها الشعر والحونه لكل